السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بكم وسهلا مرحبا في هذا البث الاول المباشر على قناتي في اليوتيوب اتشرف ان اكون معكم هذه اللحظات واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يوفقنا ويكون من نحب ويرضى وينفع بنا وبكم ان شاء الله الحقيقة أنا في بداية البث المباشر هذا أتقدم بخالص العزاء لكل من أعرف وأحب في وفاة المرحومة والمغفور لها بإذن الله زينب عبد الحميد إمام من, من أقرب الأقارب وأسأل أن يرحمها ويرحم أمي ومعاتكم وسائر أموات المسلمين أجمعين ويحسن عزائنا وإياكم فيهم يا رب أما بخصوص موضوع البث هذا فأنا حقيقة لم أجد وقتا من قبل لكي أكون معكم على الهواء مباشرة ولكن وجدت نفسي مضطرا لذلك اليوم لأني تقدمت مرة قريبا جدا لإدارة اليوتيوب اعتماد قناتي وجاءني الرد بالرفض من أن السبب أنني أستخدم محتوى أشخاص آخرين، فأردت أن أوضح لهم في مقطع وأرسلته في تبرير، لكنهم لم يستجيبوا لذلك، واعطوني فرصة أخرى لمدة شهر تقريباً لإعادة إعتماد القناة واعاده التقدم بها إن شاء الله. الحقيقة أنا كنت منذ 2010 وأنا في يعني بعثتي ودراستي وإقامتي بالمملكة المتحدة. أنشأت هذه القناة للمرة الأولى ومن ساعتها إلى عام 2020 تقريباً لم أكن نشطاً عليها لم أكن أنشر عليها مقاطع. لكني كثفت منذ 2020 تقريباً بعد ما بعد أحداث الكورونا لأن العالم تغير والطريقة التدريس اختلفت وضيفت إليها آديات جديدة. وتم استخدام التكنولوجيا في التعلم وأنا يعني شخص مهتم بالتعليم والتعلم والتدريب وما إلى ذلك أحببت أن أنشر بعض أعمالي وأعمال الآخرين على هذا القناة وتكون يعني طريقة لنشر الخير والعلم بين الناس طبعا وضحت في بداية ذلك في مقطع خاص بسياسات النشر في القناة وبفضلكم وبفضل دعمكم ويعني مشاركتكم الحثيثة ومشاهداتكم الكثيرة وإعجابكم الكبير بمنقاطرة القناة وتشجيعكم الشديد لي استمرت القناة الحمد لله وقطعنا قطعنا هذا الشوط وجهزنا الأمر لاعتماد بفضل الله بساعات المشاهدة وعدد المشتركين وعدد المشاهدات وما إلى ذلك الحقيقة أن القناة يعني أنا لست يعني محتوى قد يكون لست أنا صاحب فعلاً كله ولكن أنا أردت أن أنشر الخير الذي فيه وأردت أن يعني أكون سبباً في نشر هذا الخير لغيري من الناس سواء كان هذا المحتوى هو لي أو لغيري لكن الهدف الأول والأخير منه هو نشر الخير لل... نشر الخير للناس كلهم. يعني سواء كانوا مشتركين في القناة أو غير مشتركين، سواء كان هذا المحتوى يعني يخصني أنا أو لا يخصني ولكن آه أنا أردت أن أنشره لما فيه من نفع كون أن المحتوى قديم أو تغير ضعيف أو ما إلى ذلك هذا فقط لأن بداية نشري على القناة كانت بداية قديمة جداً جداً في آه بدون يعني بدون, آه بدون آه يعني امكانيات تصوير حديثه آه كما هي موجوده الان في هذا العصر آه طبعا تعتبرت الخدمه يعني تعتبرت, تعتبرت انا في اداء تورت أنا في أداء المقاطع والأداء وأستخدام أسألكم في هذا المقام مزيد من الدعم والنشر والأعجاب والمشاهدة لأن الأمر يتعلق بكثرة الغص والثامين على منصات التواصل الاجتماعي ويعني ويتعلق أيضا بنشر الخير وما فيه النفع للناس قد لا أكون متربحا من هذه القناة ولكن الهدف منها نبيل وهو نشر أنشطة الطلاب المتفوقين ونشر العلم ونشر بعض الحصص التي يعني أراها قد تكون مناسبة أو مطلوبة لدى كثير من الناس ويعني أردت أن أنقل هذا يعني لكم ولغيركم لكي نقوم بالمساعدة والدعم ونشر الخير عند الناس إن شاء الله وأنا ما زلت يعني أتعلم وأعلم غيري ما زلت أحرص على تطوير الخدمة إن شاء الله وأريد من الجميع بإذن الله تعالى يعني أنه يدعم القناة بالتعليقات أو المشاهدات أو ما إلى ذلك ويعطيني يعني نصائح وإرشادات وتوصيات بخصوص تطوير العمل في القناة إن شاء الله وأدعو أيضا إلى إدارة اليوتيوب لإعادة النظر في الأمر ويعني توضيح السبب اللبس. حيث أنني يعني لم أنشر فيديو واحد عليه مطالبات أو حقوق ملكية فكرية لكنها كلها فيديوهات كانت متاحة للجميع ومسموح بنقلها وإن كنت قد قمت بنقل بعضها فهو لتعمل فايدة فقط ولم أكن متربحا منها يعني. لازلت أنا وأنتم إن شاء الله يعني نسعى ونعمل نشر العلم وما يفيد المجتمع فما أكثر ما ترون من ترهات واستفاهات على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا عموما ولكننا يعني نريد أن نريد أن نكون يعني ندل على الخير ونساعد الناس على القيام به إن شاء الله أنا لست يعني محترفا جيدا في صناعة المقاطع ولكنني أريد أن أحدث مشاهدي ومشتركين معي والمعجبين بالقناة ومشاهدين لها وطلابي الأعزاء الذين قمت بنشر بعض مقاطع لهم على هذه القناة وسأنشر بإذن الله تعالى كل ما يفيدهم وكل ما ينشر عملهم وكل ما ينقل يعني خبرتهم وكفاءتهم للآخرين أدعوهم أنهم يدعوا غيرهم ويقوموا بمشاركة هذه القناة والدعمها والإعجاب بها ومشاهدة مقاطعها ونشر ما فيها من مقاطع وبالتالي نستطيع أن نطور من أداءنا كأفراد مسلمين أو عرب أو مهنيين على منصات التواصل الاجتماعي ومن منصة اليوتيوب بإختصار شديد أنا يعني قدمت رسالتي في هذا البث المباشر وإذا كان لديكم أي أسئلة أسعد وأصر بتلقيها على الحوار في هذا البث المباشر إن شاء الله أهلا يا زياد أهلا بك يا مرحبا يا مرحبا يا زياد ويلكم زياد يور بإذن الله ما شاء الله مرحبا يا وزياد يا أنا طبعا قدمت المحتوى مقسم إلى قوائم تشغيل أنشطة أه، مع الطلاب المبكرة أه، كل صف تعليمي قمت بتدريس له من، يعني أقمت له قائمة تشغيل متخصصة وهناك قائمة تشغيل للتدريب والتنمية المهنية والتسويق والتجارة وال الأعمال وهناك أيضا قائمة تشغيل للمقاطع الدينية والعلمية المفيدة للآخرين وقائم تشغيل ترفيهية خاصة بالنوادي الصفية والسفريات وما إلى ذلك يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا الأخت حسناء أكيد ولية أمر من فصل 4B يوروالكم. أهنا مثلا وسهلا كان لديكم ما تحبون أن تنشرونه باسمكم أو باسم العلم أو باسم الدراسة أم. فأنا أسعد وأسر بنشر هذا القناة لأنهم يريدون محتوى حقيقي أكون أنا من ينشره أو أكون أنا من الظاهرين فيه. أو أنا وطلابي فيه أكثر من ذلك يعني أكثر من المنشور فأنا لست لدي أي مانع أن أنا أساعد وأدعم كل من يريد المساعدة والدعم إن شاء الله سواء هنا في هذه المنصة أو في غيرها من المنصات أنا لدي منصات أخرى على الفيسبوك تتخطى تتجاوز الخمسة آلاف متابعين أكثر من صفحة وهي صفحات مفيدة منها ما هو إجتماعي منها ما هو علمي ومنها ما هو ترفيهي في حدود اللياقة هذا يفيد الناس باذن الله فاهلا ومرحبا بكم جميعا ان شاء الله نعيدكم في الفتره القريبه القادمه لتقديم الاحدث والافضل والانفع لنا ولغيرنا من الناس باذن الله تعالى في منصه اليوتيوب والمنصات الاخرى باذن الله مثل تيك توك او الفيسبوك التي انشر عليها بعض اعمال الطلاب وبعض الأخبار العلمية إن شاء الله. هذه أيضا جروب على الفيسبوك اسمه We Like Science. هذا جروب يختص فقط بنشر الأخبار العلمية وما يتعلق بالعلمية. أرجو أن أكون قد قدمت ما هذا البث المباشر وإن كانت لديكم أي أسئلة أنا أسعى بسر بتلقيها في في التعليقات بإذن الله. وأتمنى لكم أجازة سعيدة طلابي الأعزاء. وزملائي الأعزاء وأتمنى لكم عاما دراسيا مقبلا أو عاما دراسيا حاليا سعيدا وموفقا بإذن الله تعالى جزاكم الله خير وشكرا لكم ولدعمكم ومروركم الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته